هلأ صار الوقت تتسوق كل منتجاتك عن طريق سيلز إكسبرس وتوصل كل عميل كيف؟ إحنا رح نكون مفتاحك الذهبي لتفتح كل الأسواق بأي مكان بالعالم لو شو كان المنتج؟ سواء بصغر الإبرة أو بكبر الصاروخ وخدماتنا رح تحقق لك أفضل النتائج تذكر الخطوة الأولى بس من عندك والباقي كله علينا شو بتستنى؟ اتصل هلأ على الرقم 065 ست أو زور موقعنا www.keyjordan.com